السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي متابعي مدونة الارباح مرحبا بكم اليوم في درس جديد ساعلمكم طريقة ربح البيتكوين بطريقة سهلة وبدون اي مجهود نعم بطريقة سهلة وبدون اي مجهود بالنسبة للاخوة الذين سيقولون لي ما هو البيتكوين وكيف ساربحه وكيف سأقوم بسحب اموالي الى بكل فبكل بساطة اكيد أنك ان البيتكوين ببساطة هي عملة المستقبل وهي عملة الكترونية الممتاز فيها انها سهلة السحب وانها يعني كما نقول ليس هناك رسوم لارسال او استلام النقود عن طريق البيتكوين آه وسأقوم بدرس بإذن الله بعد هذا الدرس آه يعلمكم طريقة سحب أموالكم آه سوى بال أو نتلر أو غيره من محفظتك في البيتكوين كما قلت درس اليوم ستتمكن أو ستتعلم طريقة آه جمع البيتكوين بطريقة بسيطة فقد جمعت لك بعض المواقع أخي التي ستجمع عن طريق البيتكوين وبإذن الله إن قمت بالعمل كما سأفسره في هذا اليوم ستربح بإذن الله بما قدره واحد بيتكوين شهريا أي ما يعادل 246 دولار أولا طبعا ملاحظة صغيرة أن كل الروابط ستجدونها أسفل الفيديو إن شاء الله أولا لجمع البيتكوين تحتاج محفظة أو مكان يعني ستجمع فيه البيتكوين محفظة لذلك لذلك نتوجه إلى هذا الموقع ثم نقوم بعمل يعني حساب كريمو كونت والت جراتوي الان تضع ايميلك والباسورد آه الباسورد لابد ان يكون يعني صعب لأنه الموقع حمايته كما تلاحظون قوية جدا ثم كنтинى كنтинى ويقول لك أنه أرسل يعني معلومات حسابك في الإيميل حتى تقوم بتفعيله فنضغط على إيميل التفعيل ونضع الكود مرة أخرى أو الباسورد الذي قمنا بإنشائه كما قلت الباسورد لابد أن يكون متكون من رموز وحروف وأرقام وحتى يقبله الموقع لأنه أهم شيء وكما كما تلاحظون هذا هو يعني عنوان البيتكوين الذي الذي ستستعمله في سحب اموالك البيتكوين يعني ساعطيكم لمحه بسيطه البيتكوين ليست كالعملات الاخرى او البنوك الالكترونيه التي تتعامل بالميل او غيره البيتكوين تتعامل بهذه الادرس يعني هذه الادرس او هذا العنوان بكل بساطه هو المعرف الوحيد بالنسبة لهذه المحفظه او بالنسبة لك لا يستطيعون ان يعرفوا يعني اسمك او عنوانك او الى خيري ولكن هذه الادرس هي يعني لا يضر ان اعطيتها لأحد اخر ولكن هذه الادرس هي المعرف الوحيد لكل انسان وهذه الادرس التي هي ما سنستعمله في في المواقع التي سأريكم اياها بعد قليل سنضغط كوبي لاننا سنستعملها في اغرب المواقع وسأبدأ بهذا الموقع انا بالنسبة لي صراحة اعتبره الأفضل في جمع البيتكوين نضغط هنا ثم نضغط الكبشة ثم سبت ننتظر قليلا يقول لي انتظر قليلا انتظر عشره دقائق حتى تقوم بال... بجمع نقودك سافسر لكم مبدا اعلم الموقع الموقع يعني يعمل كل كل ساعة بالضبط وتستطيع ان تربح من مئة الى ألفين ساتوشي الساتوشي طبعا هو العملة المصغرة للبيتكوين وتستطيعون ان تبحث في الانترنت كم من ساتوشي حتى تحصل على واحد يعني على واحد بيتكوين بالنسبة لسحب الارباح ستسحبها مباشرة يوم السبت أو الأحد ستحول مباشرة إلى حسابك في يعني في البيتكوين كما قلت هذا الموقع أعتبره الأفضل حاليا في الربح يعني بسيط جدا تجلس على الانترنت لا تفعل شيء تترك الموقع يعمل وكل ساعة يعني سيعطيك الـ يعني الـ من مئة 100 إلى ألف ساتوشي، الموقع الثاني هو هذا، موقع سهل تأتي إلى هنا تضع الأدرس، كالعادة فهي المعرف الوحيد، وتنتظر قليلا فيقول لك هنا تنتظر عشر دقائق فستربح صفر فاصل صفر صفر صفر. ألف وخمسمائة بتكون، لا لا تحتقر هذا المبلغ، ف البيتكوين كما قلت يعني واحد بيتكوين مساوي مئتين وواحد وأربعون دولار، وكما تلاحظون كل عشر دقائق ستربح، وهنا ستنتقل في الـ في السيستم سهلة جدا العملية. نذهب الى الموقع الثالث وهو هذا تضع قلب أدريس الكبشة هذه صعبة جدا <تصفيق> هنا سأكتب الكبشة هكذا وكما تلاحظون الموقع سهل جدا هنا سيكون رصيدك في البيتكوين تضغط على تشيكين وانت حظك يعني ممكن ان تربح 15 الى 100 الف ساتوشي وهنا كما تلاحظون ربحت 250 ساتوشي يعني كل ربع ساعه كما تلاحظون اه سعفون كل 5 دقائق ستعيد لك ستضغط على تشيكين و تجرب حظك من خمسة عشر إلى مئة ألف ساتوشي هذا بالموقع الثاني كما قلنا كالعادة بالنسبة للسحب سيحول ستضغط على يعني نعم نعم يعني كل موندي سيحول السحب آليا إلى حسابك في البيتكوين. الى محفظتك التي انشاناها منذ قليل اذا تجاوز الحساب صفر فاصل اربعه اصفار 59 بيتكون نذهب الى الموقع الرابع الموقع الرابع هذا هو الموقع الرابع يجب ان تقوم بانشاء حساب سنضع البيتكون ادرس كالعادة ونضع باسورد، و ايميل ادرس ثم الكبشة ثم سينة. الموقع يعطيك كل ساعة بين صفر فاصل هذه الأصفار إلى صفر فاصل ثمانية أنت والرقم الذي يعني سيخرج لك هنا. الموقع يعني عندي فيه حساب وقد يعني رأي الاي بي الذي اسجل به وكما قلت ستضغط هنا على تشيك وعندما تضغط على تشيك إن كان الرقم الذي حصلت عليه من سفر إلى 985 وخمسة ستربح هذا المبلغ وإن كنت محظوظ وحصلت على عشرة ألف ستحصل على صفر فاصلة ثمانية بيتكوين سفر فاصل ثمانية بتكون مساوي ل لي... لتقريبا تقريبا مائتي دولار مبلغ يعني رائع لو كنت محظوظ اتمنى ان الدرس اليوم قد اعجبكم اتمنى ان تزورونا دوما في مدونة الارباح ل يعني لكل جديد والربح من الانترنت طبعا للحصول بطريقه بسيطه على المدونه يكفي ان تكتب مدونه الارباح في جوجل فستجد هنا في الصفحه الاولى وفي الموقع الاول ان شاء الله اتمنى ان يكون الدرس اليوم قد افادكم وشكرا لمتابعتكم.